Πρόσφατα μιλήσαμε με μία φίλη και λέγαμε για το πρωινό ξύπνημα και με ρωτάει, ε, εσύ είσαι πρωινό ή βραδινό τύπο. Δεν ξέρω αν από βιολογική πλευρά υπάρχουν άνθρωποι που είναι πρωινοί τύποι και άνθρωποι που είναι βραδινοί τύποι, δηλαδή άνθρωποι που από βιολογική άποψη αποδίδουν καλύτερα αργά το βράδυ και κάποιοι νωρί το πρωί. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Πάντω θεωρώ ότι πάντα ήμουν πρωινό τύπο. Εντάξει, δεν δηλαδή, δηλαδή ήμουν στι 5 το πρωί, αλλά και μικρό που ήμουν δεν είχα θέμα να ξυπνήσει το πρωί. Από όσο θυμάμαι δηλαδή γιατί. Άρα, ρωτήσουμε του γονεί μου που μπορούν να πούνε διαφορετικό. Βέβαια, είναι διαφορετικό να ξυπνάτε στι 8 το πρωί, και άλλο να ξυπνάτε στι 5 ή στι 6. Ειδικά αν δεν έχετε λόγο να ξυπνήσετε τόσο νωρί. Όταν λέω λόγο, εννοώ ότι θα πρέπει να ετοιμαστείτε για να πάτε σε μία δουλειά ή σε ένα μαγαζί κάποια συγκεκριμένη ώρα πολύ νωρί. Εγώ προσωπικά έχω την τύχη, αν και δεν πιστεύω ότι την τύχη, να εργάζομαι από το σπίτι για τον εαυτό μου τα τελευταία 18 χρόνια οπότε επιλέγω τις ώρες που θα εργαστώ και από πού θα εργαστώ. Παρεπτόντος, αν ψάχνετε έναν τρόπο να εργαστείτε από το σπίτι για τον εαυτό σας μέσω ίντερνετ, τότε δείτε μία online ενημέρωση που έχω ετοιμάσει μπαίνοντας στο greekcoach.gr, κάθετος online. greekcoach.gr, κάθετος online. Στο τέλος του σημερινού μαθήματος θα σας πω τις ώρες που ξυπνάνε πολλοί πετυχημένοι διευθυντές, αθλητές, επιχειρηματίες, ηθοποιεί Γεια σα, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, συγγραφέα βιβλίο του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και δημιουργό του GreekCoach.gr. και Στο σημερινό μάθημα θα μοιραστώ μαζί σα μερικέ πρακτικέ ιδέε για το πώ να ξυπνάτε νωρί το πρωί. Ιδέε που έχω εφαρμόσει και που εφαρμόζω και που με βοήθησαν και εμένα προσωπικά. Νούμερο 1. Μην κάνετε δραστικέ αλλαγέ. Ξεκινήστε σιγά-σιγά. Ξυπνήστε 15 με 30 λεπτά νωρίτερα από ό,τι ξυπνάτε συνήθω. Συνηθίστε σε αυτή την καινούργια ώρα για μερικέ ημέρε. Και μετά, ξυπνήστε 15 λεπτά νωρίτερα και κάντε το αυτό σταδιακά μέχρι να φτάσετε στο στόχο σα. Για παράδειγμα, αν ξυπνάτε συνήθως στις 8 η ώρα και θέλετε να ξυπνάτε στις 6, βάλτε το ξυπνητήρι σας αρχικά στις 7.30. Κάντε το για 2-3 μέρες. Αν σας είναι εύκολο, βάλτε το 7 και 4-7. Μεταβάλτε το στις 6.30. Μεταβάλτε το στις 6.00. Κάντε το σταδιακά. Η απότομη αλλαγή, η δραστική αλλαγή, αν το κάνετε απότομα από τι 8 στι 6, θα έχει ω αποτέλεσμα να επιστρέψετε πολύ γρήγορα στην αρχική ώρα που ξυπνούσατε. Νούμερο 2. Κοιμηθείτε νωρίτερα. Μπορεί να συνηθίζετε να κοιμάστε αργά βλέποντα τηλεόραση, βλέποντα σειρέ στο Netflix ή ταινίε εκεί, ξέρω εγώ, ή βίντεο στο YouTube, ή να χαζεύετε στα social media. Αν συνεχίσετε να το κάνετε αυτό και ταυτόχρονα προσπαθείτε να ξυπνήσετε νωρίς, κάθε από τα δύο. Δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί. Προτείνω λοιπόν να πάτε στο κρεβάτι νωρίτερα, ακόμα και αν δεν ιστάζετε ιδιαίτερα, αλλά χωρί το κινητό. Διαβάστε ένα βιβλίο. Εμένα η ανάγνωση με βοηθάει να κοιμηθώ. Αυτό νομίζω πάντα με βοηθούσε. Ξαπλώστε το κρεβάτι σα και, αν είστε κουρασμένοι, αν το σώμα σα χρειάζεται ξεκούραση, θα αποκοιμηθείτε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νομίζετε. Νούμερο 3. Βάλτε το ξυνητήρι, το κινητό, τέλο πάντων το χρησιμοποιείτε για να ξυπνάτε, μακριά το κρεβάτι. Αν το βάλετε δίπλα στο κρεβάτι σα, θα πατήσετε την αναβολή ή θα το κλείσετε. Αποφασίστε και έχετε ως κανόνα ότι δεν θα πατήσετε ποτέ ξανά την αναβολή, το snooze. Αν το έχετε μακριά από το κρεβάτι σας, προφανώς θα πρέπει να σηκωθείτε για να το κλείσετε. Και εφόσον θα σηκωθείτε, μην ξαναξαπλώσετε. Βγείτε από την κρεβατοκάμαρα, μόλις χτυπήσει το ξημητήρι σα. Οπότε αυτό με οδηγεί στο νούμερο 4, το οποίο είναι να βγείτε από τη γευαδοκάμερα. Μην επιτρέψετε στον εαυτό σα να ξαπλώσει ξανά. Εγώ συνηθίζω να βάζω κάτι στο κινητό μου να παίζει, ξέρω εγώ, είτε μουσική είτε κάποιο podcast, και πηγαίνω στην κουζίνα για να πιω ένα ποτήρι νερό. Μετά πηγαίνω στον μπάνιο, τουαλέτα, ξέρω εγώ, πρίσιμο χέρια αμούτρα και έχω ξυπνήσει. Νούμερο 5. Μην εκλογικεύετε. Αν θέλετε, μπορείτε να βρείτε 10 λόγου για να ξαπλώσετε ξανά. Μην το κάνετε αυτό. Μην ξαπλώσετε ξανά. Νούμερο 6. Βρείτε μια πρωινή συνήθεια για την οποία ανυπομονείτε να ξυπνήσετε. Για μένα, α πούμε, είναι το να κάνω το πρωινόμορφο περσάκι. Δεν ξέρω πώ το έχω συνδυάσει, αλλά θέλω πώ και πώ το πρωί να σηκωθώ και να πάω να κάνω τον καφέ μου. Μ' αρέσει γενικά η διαδικασία, μου αρέσει η γεύση του καφέ το πρωί. Οπότε βρείτε μια πρωινή συνήθεια για την οποία θα ανυπομονείτε να ξυπνήσετε. Νούμερο 7. Αξιοποιήστε τον έξτρα χρόνο που θα έχετε. Μην ξυπνάτε μία ή δύο ώρε νωρίτερα για να χαζεύετε στο Facebook και στο Instagram ή να βλέπετε άσχετα βίντεο στο YouTube. Εκτό και αν είναι φυσικά δικά μου βίντεο. Οπωσδήποτε κάντε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί, το κουμπί τη εγγραφή, για να λαμβάνετε κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Μην σπαταλάτε λοιπόν τον έξτρα χρόνο αυτό. Σηκωθείτε και ξεκινήστε την ημέρα σα. Κάντε μία λίστα με τι πιο σημαντικέ εργασίε που έχετε να κάνετε εκείνη την ημέρα. Ετοιμάστε το πρωινό των παιδιών. Κάντε γυμναστική, γιόγκα, διαλογισμό, προσευχή. Στι περισσότερε μέρε, όταν έχει πάει 8-9 η ώρα, ήδη έχω κάνει πολλέ παραγωγικέ και δημιουργικέ δραστηριότητε. Και νούμερο 8. Κάποιε φορέ, επιτρέψτε στον εαυτό σα να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Αν και είναι καλό να υπάρχει συνέπεια, ειδικά όταν αποκτούμε μια νέα συνήθεια, κάποιε φορέ δεν πειράζει να επιτρέψετε στον εαυτό σα να ξυπνήσει λίγο πιο αργά. Αρκεί φυσικά να μην είναι κάτι που γίνεται συνέχεια αυτό. Μια από το πολύ δύο φορέ την εβδομάδα είναι καλό. Ακολουθώντα αυτέ τι ιδέε. Δεν ξέρω αν θα καταφέρετε να ξυπνάτε στι 5 το πρωί ή αν θέλετε να ξυπνάτε τόσο νωρί, αλλά η ώρα τελικά δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Δείτε το με βάση το πρόγραμμά σα. Για παράδειγμα, αν δουλεύετε με βάρδιε, δεν θα έχει νόημα να ξυπνάτε 5 ώρα ή 6 ώρα το πρωί. Δείτε όμω αν μπορείτε να ξυπνάτε μία με δύο ώρε νωρίτερα από ό,τι ξυπνάτε συνήθω. Και φροντίστε να κοιμάστε νωρί, αποφεύγοντα να χαζεύετε στα social media ή στην τηλεόραση, ώστε να έχετε επαρκή ύπνο και ξεκούραση. Φυσικά μία ή δύο φορέ την εβδομάδα. Δώστε στον εαυτό σα στην άδεια να δει μια σειρά ή να κοιμηθεί λίγο πιο αργά. Δεν πειράζει. Αυτό τουλάχιστον τον κάνω και εγώ. Αν έχετε όμω στόχο να ξυπνάτε πολύ νωρί, δείτε τι ώρε ξυπνάει συνήθω πολύ επιτυχημένοι διευθυντέ, επιχειρηματίε, αθλητέ, ήθοί ή οτιδήποτε. Ο Γενικό Δευτεί τη Apple, ο Tim Cook, ξυπνάει στι 3.45 το πρωί. Ο Dwayne Johnson, The Rock, ξυπνάει στι 4 το πρωί. Η Indra Νούι, γενική διευθύντρια τη Πέψη για περισσότερα από 25 χρόνια. Ξυπνάει στι 4 το πρωί. Ο ιδρυτή του Twitter, Jack Dorsey, Ξυπνάει στι 5. Ο Richard Branson Ξυπνάει στι 6 παρατέταρτο. Ο Gary Vaynerchuk Ξυπνάει στι 6. Η Όπρα στι 6. Ο Elon Musk Ξυπνάει στι 7. Εσεί τι ώρα ξυπνάτε συνήθω. Αφήστε ένα σχόλιο. Θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου πατέτα το κόκκινο κουμπί και επίση κάντε εγγραφή και στη λίστα μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετος list για να αναβάνετε νέα άρθρα, βίντεο και ανακοινώσεις για νέες εκπαιδεύσεις που ετοιμάζω κατά καιρού. greekcoach.gr, κάθετος list.